سلطنت میں ایک روایت ہوتی تھی کہ آپ للاۃ والسلام کے اس دور میں جتنا بھی بندے تھے ایک میلہ ہوتا تھا وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر کتوں کی پوجا کرتے تھے وہاں پر رقص ہوتے تھے ناچ گانے ہوتے تھے گناہ کیے جاتے تھے اور اللہ رب العزت کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا ہوتا تھا ان کی پوجا کی جاتی تھی تو جاتے جاتے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو میلے میں تو آپ نے ہی صلاح و سلام ارشاد فرمانا ہے کہ میں تو پہلے ہی تم سے بیزار ہوں میں تو پہلے ہی ان کے خلاف بات کرتا ہوں اور تم مجھے میلے میں لے جانے کی بات کرتے ہو وہاں پر یہی ہوگا تم مورتیوں کو جا کر پوجو گے اور میں ان کے خلاف ہوں لہٰذا آپ ان کے ساتھ نہ گئے تو آپ نے ہی صلاحت و سلام نے ان کی پیٹھ پھیرنے کے بعد حضرت سیدنا علیہ ابراہیم علیہ سلاط والسلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب سارے بندے میلے کو جا رہے تھے تو ان کی ایک روایت تھی ایک رسم تھی وہ کیا تھی کہ وہ جب وہ میلے پر جانے لگتے سال بعد میلہ آتا تھا جب وہ میلے پر جانے لگتے تو اپنے بوتوں کی بارگاہ میں جا کر وہ حاضر ہوتے وہاں پر طرح طرح کی مٹھائیاں رکھتے تھے وہاں پر حاضری دینے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو جاتے تھے تو انہوں نے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی طرح طرح کی مٹھائیاں رکھنے کے بعد اور اپنے رب کو اپنے جھوٹے خدا کو سجدہ کرنے کے بعد وہ میلے کی طرف چلے گئے حضرت سیدنا نے ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا تو آپ نے ایک کلہاڑا پکڑا کلاڑا پکڑ کے وہ جو سب سے بڑا بت خانہ تھا جس میں سارے بت کا دار جمع تھے وہاں پر پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پر کیا بیان چھپایا کہ آپ نے سارے کے سارے جتنا بھی وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے سب کے سب بتوں کو توڑ ڈالا کسی کا بازو توڑ ڈالا کسی کی ناک توڑ ڈالی کسی کے باؤں توڑ ڈالے کسی کے جسم کے پر خچے اڑا دیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے اس کے بعد یہ تو تھی صورت امبیا جس میں یہ بیان ہو رہا تھا پھر اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں صورت الصاخات وہاں پر جب آپ نے بتوں کو توڑا تو اس سے پہلے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ بیان کیا ان سے فرمایا کہ تم خدا بنے بیٹھے ہو تم اپنے آپ کو خدا مانتے ہو اور لوگ تمہاری پوجا کرتے ہیں اور تمہارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھے ہوئے ہیں فراغ ال اور تم جھوٹے خدا ہو تمہارے سامنے یہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھاؤ ان کو کیوں نہیں کھاتے وہ کیا بولتے وہ تو بے چارے پتھر تھے وہ خاموشی سے بیٹھے رہے تو پھر اس کے بعد مالت ملا تم وہ کچھ نہ بولے وہ خاموش رہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں جو گنھاڑا پکڑا ہوا تھا اس کی ضرب لگائی اور ایسی خوب ضرب لگائی فراغ علیہم دربم فرجمی ایک نبی کی ایک رسول کی ضرب تھی وہ اور وہ ایسی ضرب لگی کہ کوئی بھی بت جو ہے ان میں سے باقی نہ بچا سوائے ایک بڑے بت کے ایک بڑا بت جو تھا سب سے بڑا اس کو حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے باقی چھوڑ دیا اس میں یہ نہیں تھا کہ حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ صلاحت علام کو اس بت سے دشمنی نہیں تھی بلکہ آپ نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے بت توڑ ڈالے اور ایک بڑا بت جو تھا اس کو باقی رکھا اور اس کے کندھے پر وہ کوڑھاڑی رکھ دی اور وہاں سے چلے گئے تو جب وہ بندے واپس آئے انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی حالت بڑی عجیب ہوئی پڑی ہے تو وہاں پر قرآن مچ گیا اور سارے بندے جو تھے سارے کے سارے جو ہے نا آگ بگولا ہو گئے اپنے اندر ہی اندر غسہ ہو گئے اور ان کے اندر جہنت کی آگ بڑھ ہوتی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حالت اور ان کا یہ حشر کس نے کیا تو پھر پوچھنے لگے ایک دوسرے سے تو پھر جب وہ میلے پر جا رہے تھے پیچھے کچھ بزرگ تھے کچھ بوڑھے نوجوان بوڑھے بندے تھے انہوں نے سنا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ کی صلاح یہ اشاد فرما رہے تھے کہ تم جب پیٹ پھیرو گے جب تم میلے کو جاؤ گے تو پیچھے میں تمہارے معبودوں کے ساتھ بہت برا کروں گا تو جب انہوں نے یہ بات کی تو بادشاہ وقت کو جب یہ بات بتائی گئی تو بادشاہ وقت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کو پکڑ کر لے آؤ اس کو میرے پاس لے آؤ گواہی لیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے تو ابراہیم کو سخت سزا دی جائے گی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاط و کو پکڑ کر لایا گیا جب نمرود کے دربار میں آپ حاضر ہوئے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی دہشت کے سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے اور جب نمرود نے پوچھا کہ کیا ہمارے ان بتوں کے ساتھ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حال آپ نے کیا ہے حضرت صدن ابراہیم علیہ صلاحت وسلام آپا کے اچاد فرمانے لگے میں کیوں کر کروں گا ایسا اصل جس سے برآمد ہو رہا ہے ظاہری حال جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہڑا بڑے پھٹ کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے آپ اس سے جا کر پوچھو کہ باقیوں کو کس نے توڑا ہو سکتا ہے ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہو بڑے بت نے کہو تم چھوٹے بت ہو کے تم میری خدائی میں شریک ہو رہے ہو لوگ مجھے پوچھتے گئے تم چھوٹے ہو کے میری خدائی میں میری پرستش میں میرے ساتھ شریک ہو رہے ہو ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہو سکتا ہے ان انہوں نے بڑے نے چھوٹے سب کو جو ہے ڈالا وہ تو آپ ان سے پوچھو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ حال کس نے کیا پھر اس کے بعد وہ جو نمرود تھا وہ کہنے لگا کیا کہ ابراہیم کہ یہ کام تو بڑے نہیں کیا گیا تمہارے کہنے کے بخول لیکن اس چیز کو بھی تم بخوب ہی جانتے ہو کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ تو بول نہیں سکتے یہ کیا بولیں گے یہ تو بول نہیں سکتے یہ تو پتھر ہے یہ تو مورتیاں ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے تو حضرت سیدنا اب ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے روب میں آپ کے ایک عشق اور محبت میں اور جو آپ وحدانیت کا وہاں پر پرچار کر رہے تھے اور آپ کی آواز میں مزید دبدبا پیدا دب ہو گیا اور آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اے نمرود تم پوچھتے ہو ایسے خداؤں کو جو بول ہی نہیں سکتے تم ایسے خداؤں کو پوچھتے ہو جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے میں بتاتا ہوں کس خدا کو پوچھنا گا اس کو پوجو جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد سمنو کی سعارو سم لالم تماحاء اللہ یم تو جتنا بھی درباری بیٹھے تھے وزیر مشیر تھے جتنا بھی وہاں پر جو بھی نجومی بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے سر کو نیچے جھکا گئے اور اپنے ہی اندر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے کہ بات تو وہ درست کر رہا ہے کہ ہم ان خداؤں کو پوچھتے گئے ان خداؤں کو مانتے گئے کہ جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے جو اپنے آپ کو بچائی نہیں سکتے جو بول ہی نہیں سکتے ہم ان خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے جب بحدانیت کی ضرب لگائی تو کافی سارے لوگوں کا جو ہے نا جو عقل تھا وہ ٹھکانے لگا اس کے بعد پھر جو نمرود تھا وہ کہنے لگا تم کس خدا کی بات کرتے ہو تمہارا خدا کون ہے تو یہ سورہ بکرا کہ تیسرے سپارے میں آیا مبارکہ ہے جس کا ترجمہ گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاحت وسلام علیہ شاد فرمایا کہ اہل نمرود میرا خدا وہ ہے جس کو میں پوچھتا ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں گروپ کرتا گیا زندہ کو مردہ کرتا گیا اور مردہ کو حیاتی دیتا گیا تو نمرود جو تھا ظاہر ہے اس کے پاس علم تو نہیں تھا تو وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی مار سکتا ہوں اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو عمر قید کی سزا تھی اس کو بلایا اس کو آزاد کر دیا اور ایک بیچارہ ایسے بے قصور بیٹھا ہوا تھا بندہ جس کی کوئی جناب غلطی بھی نہیں تھی دربار میں بیٹھا تو اس کو بلایا اس کی گردن اڑوا دی کہتا دیکھو ابراہیم میں نے بھی کہہ دیا جیسے تیرا رب کرتا گیا تیرا رب مردہ کو زندہ کرتا گیا زندہ کو مردہ کرتا گئے زندگی भी گیا دیکھو میں نے بھی زندگی دے دی, دی, دی اور موت بھی دے دی, دی, دی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تو حضرت سیدنہ ابراہیم اور یہی سلاد ہوا سلام है سو so, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے تو یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاط و سلام نے جب یہ سوال کیا یہ بتایا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر یہی بات وہ نمرود کر دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں اور مغرب میں میں غروب کرتا ہوں تو حضرت سیدراغیمرے یہ صلاح و سلا پھر یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے پھر مرحین نے یہاں پر لکھا اور یہ اس کے شان نضول میں اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو یہ بات میں پتہ چلتی ہے کہ آسمانوں پر بیٹھا رب جلیل اپنے خلیل کو دیکھ رہا تھا کہ میرا خلیل آج میری وحدانیت کا کیسے پرچار کر رہا گ اور فرشتے بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے تو اگر وہ یہ بات کر دیتا کہ مشرق سے سورج کو میں نکالتا ہوں مغرب میں میں غروب کرتا ہوں تو تو اپنے رب کو کہہ اگر تیرا رب سچا ہے تو تیرا رب سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے تو یہ محرکین لکھتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے اس قرآن مجید کی اس آیا مبارکہ کے ماتحت یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا اگر نمرود یہ بات کرے کہ میں مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہوں تیرا رب مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے جب وہ یہ بات کرے تو تم فوراً جانا سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دینا تو فرشتے تیار بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے پھر جب اس نے یہ بات کی تو نمرود جو تھا اس نے جب یہ بات سنی تو وہ بادشاہ تھا وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ دلیل پہنچی تو وہ لا جواب ہو گیا اس کے پاس پھر کوئی جواب نہ بچا وہ خاموش ہو گیا پھر جب بندے کے پاس دلیل نہ, نہ ہو تو پھر وہ ذاتی انتقام پہ اتر آتے ہیں پہلے تو بندہ دلیل سے بات کرتا تھا کسی کے پاس علم ہو تو ہو وہ دلیل سے بات نہیں کرے گا وہ بات کرے گا ذاتی انتقامات پر اگلا بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے جب یہ دلیل پیش فرمائی تو نمرود جو تھا وہ لاجواب ہو گیا تو اس کے بعد نمرود جو تھا وہ ذاتی انتقام پر اتر آیا اس نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ میری میری جو خدائی ہے اس کو یہ برباد کر دے گا میری بادشاہت کو تباہ کر دے گا تو اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے تو وہ جتنا بھی وزیر اور مشیر بیٹھے تھے ان کے ساتھ مشاورت کرتے گئے وہ جتنے بھی بندے تھے وہ مشاورت کرنے لگے کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ تو ہمارے ہاتھ ہی چڑھ رہا اس کی دلیلیں اور اس کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے سو اس کو اب ہم دلیل سے تو نہیں ہرا سکتے اب بات یہ ہے اور مشورہ جب انہوں نے کیا تو مشورہ یہ طے پایا کہ ابراہیم کو جو ہے آگ میں چلا دو ابراہیم کو آگ میں چلا دو اس کے بعد ابراہیم اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور ہماری بادشاہت کو اور ہمارے معبود کو کوئی بندہ جھوٹا کہنے والا نہیں ہوگا